Estem parlant d'un pla de barris que s'ha pensat molt, s'ha dissenyat molt des de la garantia del dret a la ciutat, des d'habilitar espais com el Bocí, com Can 60, que suposen oportunitats pel barri, i des de poder gaudir d'un gran espai públic al, al gòtic, com ara el Moll de la Fusta o, i el Moll Bocs i Alcina, i també la intervenció en l'habitatge, evitant l'expulsió de veïns però millorant les, les condicions de vida.